Thank you. YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania Alright, so kita berjumpa kembali ya Dan memang kita buat unboxing seperti biasa Dan model pada hari ini adalah Dart Blaster Dan dia ada version gel blasternya Yang sebelum ini dinamakan UDL M... M3 ke M4 lah, saya dah lupa lah Tetapi yang ini Haa, ok yang kita ada pada hari ini juga daripada UDL Nama dia pun XM1014 juga Ini saya lupa lah dia panggil M3 ke M4 Kalau tak silap saya ni M4 Yang M3 tu dia panjang Dan dia tak boleh pusing-pusing Alright -pusing. kita lihat yang ni ha, Ini dia dah warna biru putih ya eh. Dan dia ada tulisan Terran Tactical Tapi bukan Innovation Inno dah apa spelling salah dan dia warna biru putih lah Ini sama juga dengan M4 lah, saya ingat M4 lah Se Seingat saya lah nama dia M4 ah, lah okay. So dia memang sama, dia menggunakan uh, shell Dan ini dia ada function shell eject juga Tetapi kali ini memang dia bukan masukkan gel so, Seperti anda lihat lubang yang besar kan Dia masukkan soft dart lah Alright, Soft dart dia bagi dua jenis, satu yang boleh lekat punya dan satu yang macam ni punya ok memang dia punya design semua sebiji sama lah dengan yang sebelum ini punya M4 tu cuma dia sekarang sebab dia menembak dart dia tak ada inner dan part-part dia memang sama saja. cuma dia warna putih lah dan memang senang kotor ah, ok so saya keluarkan apa yang ada nanti saya siap pasangkan dia lah sebab Pasang dia tak ada apa lah, pasang empat saja dan dia juga siap ada berikan screwdriver panjang ni supaya anda boleh kunci kat belakang lah. Okay, kita tukar angle selepas pasang saya tunjukkan selepas pasang nanti lah. Jom Okay, kita berjumpa kembali ya. So saya dah pasangkan empat dia, cuma yang saya tak pasang ini. Dia punya uh, penarik charging handle tu lah Sebab saya tak ada screwdriver kecil lah So dia sku ni dia kena masukkan dalam tu Tak dapat nak pasang So saya biarkan sepatutnya dia pasang kat sini lah Dan saya dah pasangkan bud dia Kepada anda yang nak tahu cara pasang bat Untuk yang uh, XM1014 ni bolehlah tengok balik ya, lah. uh, tengoklah di sini sini je link dia Kali kiri ke kanan lah letak link dia kat mana lah Habis balik itu adalah uh, version gel blaster warna hitam punya M4 Okay So kali ni yang dia ada tulisan-tulisan sikit lah ha, Ini memang logo Tactical Terent Tactical Cuba anda lihat Terent Tactical tu betul Cuma yang ni Inno Lepas tu innovation kan ha, Dia sengaja lah salah kan Rasa ha, so sini ada tulisan Ini memang kepingan besi lah Cantik Dan ini dia putih Senang kotor So anda kena bersetia lah Dia menjadi kotor lah Dan saya mendapati perasaan di tangan untuk plastik kali ni Ataupun dia punya nilon kali ni Memang lebih licin Dan lebih sedap lah Perbanding dengan yang dulu punya Dan ini juga memang samalah Dia boleh pusing-pusing macam ni ya. Dia punya bat memang macam ni okay. Dan dia punya Shell eject Kalau sebelum ni dia macam sangkut-sangkut lah Tapi itu dah hampir berapa bulan Setahun lepas ke, setahun lebih lah Ini memang sudah siap diperbarui Memang sudah licin lah, smooth So, FPS untuk tembak Soft dart ni memang fail lah Memang tak menarik langsung lah Tetapi, mode ini Yang menariknya adalah Dia punya Yang dia apa lah, shell eject dia lah So, memang seronok lah shell eject dia Okay Memang dah smooth Okay So kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami Sekaranglah masa untuk anda tekan button uh, subscribe Dan juga jangan lupa untuk like video ni jugalah Ok sebelum kita mulakan dengan apa-apa lagi Kita start dengan penimbangan dulu Timbang dulu Total berat dia 1.5kg Ok kepanjangan dia daripada hujung sampai akhir ni 92cm 92cm 1.5kg dan memang dia boleh lagi dipanjangkan nak keluarkan semua macam ni sebab pasang dia memang pasang macam ni dan kalau nak adjustkan dia punya kebandingan bud tu dia boleh lah adjust, adjust, adjust. masih boleh lagi ok bergaya so saya rasa saya buat close up sikit Terus tu kita try lah FPS ni Walaupun FPS ni tak seberapa ha, Ini bahagian ni rubber Dia memang rubber Ini semua ni memang daripada nylon Yang batang tube ni besi. Ini daripada nylon nylon dia ada tulisan ha, Consider smooth lah okay, Ini bahagian dalam dia Ada tulisan lagi kat sini Maju depan dia spring di sinilah kalau anda nak tukarkan spring untuk uh, ini. Okay maju depan ni Alright atas ini terpulang nak gerak sangat. Alright. So untuk masukkan uh, soft dat ke dalam ni memang begini lah. So daripada kita punya. Eksperimen sebelum ni Masukkan sampai hujung Memang dia lebih kuat lah Tapi rasanya macam Tak ketat lah Tengok dia macam Senang dia nak masuk Berarti dia, fps dia Takkan ke mana lah Kalau macam ni Dia memang Macam tak padat lah Maybe anda tukar Jenis tart soft touch yang lain Dia akan jadi lebih padat So cara nak masukkan Keseluruhan maksimum Boleh masuk 6 shell Biasanya dia orang masuk Satu kat bahagian depan Masuk dulu Tutup. Kalau bagian belakang ni kalau anda nak main style John Wick anda masukkanlah dua sekali ya. Okay, hey, saya bukan John Wick lah itu sebab macam tu. Ha. Kalau masukkan dua sekali, ha. kalau tak satu-satulah. Sampai di hujung sini anda kena tolak Sampai dia ni, nampak dia ada satu ni kan? Satu, okay, tahan. Kena sampai ke dalam lah. Right. Jom kita buat close up sikit Lepas tu kita pergi kepada FPS system. so kita dah sampai di sini untuk fps testing So bagi saya fps testing untuk softdart brand yang ni ataupun model yang ni memang tak bermakna Memang tak ada makna pun sebab dia memang sangat-sangat slow lah, tak kuat ke mana Maybe boleh buat sedikit tune up ataupun upgrade tetapi kalau original sahaja Memang saya rasa tak bermakna sangat lah But anyhow kita buat saja review, so kita penuhi apa-apa kriteria yang kita nak test kan dan bagi saya tujuan untuk anda beli ni untuk display ataupun untuk anda buat uh, practice Ataupun secara nak masukkan shell macam cara John Wick dua biji sekali tu uh, lebih bergaya uh, Itu sahajalah dan kalau nak betul-betul menembak ni memang tak jadi apa lah Jom kita mulakan lah harap dia detect lah Sebab benda besar ni memang dia kurang nak detect sikit Tunggu hmm. Okay, empat puluh dua, sangkut sikit Dia punya ni tak keluar. Okay, boleh. Alright, habis. Ha, tengok, tu siapa-siapa. Dia punya shell. So kita dah balik ke sini ya. Uh, average FPS fpsnya tadi Around dalam 55-60 Dan seperti yang saya katakan Model ini memang Bukan uh, Tujuannya bukan nak Betul-betul untuk menembak lah Sebab dia punya fps original ni memang Kurang lah, kurang menariknya Dan uh, Kalau anda nak upgrade ke semua tu Maybe selepas tu dia akan jadi Lebih elok, saya tak sure tetapi memang saya, bagi saya lah Dia lebih kepada anda main action Untuk uh, Panggil apa? Shell eject ah, ha. ha. ha, Bergaya tak? Bergaya kan? Benda ni tak mahal Saya rasa mampu milik lah Dan uh, Kalau anda rasa nak buat satu untuk simpanan benda ni Dan dia bukanlah hitam Juga Maybe lah tak adalah masalah sangat cuma kalau betul-betul nak katakan dia merupai jugalah sedikit api ya so kalau dah warna-warna macam ni kuranglah sikit tapi apa pun bagi saya dia memang menarik sebab saiz dia besar kepada anda semua kalau anda rasa nak dapatkan model yang ni tak perlu tanya tengok saja description di bawah kalau ada stock lagi kita ada kedai Shopee kita ada website so tengoklah description di bawah ya dan kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami sekarang nak masternya untuk anda tekan button subscribe lah subscribe itu adalah percuma sahaja. Alright saya rasa um, video sampai di sini saja kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean The Predator Malaysia. Bye bye.